Sotero fungerar tillsammans med Word, LibreOffice och Google Docs och i den här filmen ska jag visa hur det ser ut i Word. Det är viktigt att Sotero är igång i bakgrunden för att det ska fungera att infoga referenser i texten. När du installerade Sotero på din dator så installerades det automatiskt ett Word-tillägg. Hur det ser ut kan variera lite beroende på vilken version av Word du använder men någonstans så ska det finnas en Sotero-meny. När du vill infoga din första referens så väljer du Add Edit Citation i Sotero-menyn. Första gången du infogar en referens i varje nytt dokument behöver du först välja vilken referensstil du vill använda i dokumentet. Ett antal vanliga referensstilar finns förinstallerade, men det går också att ladda ner ytterligare stilar från nätet. Man kan också välja språk, så om man vill att till exempel sidnummer ska föregås av S istället för P så väljer man svenska. När du har valt referensstil och klickat på OK dyker upp en sökruta. Här kan jag söka upp den referens jag vill använda från mitt Sotero-bibliotek och det går att söka både på ord i titeln och författarnamnet med mera. När jag har klickat på den referens jag vill använda klickar jag på Enter och då infogas referensen där jag har markören. Man kan också referera till flera olika verk i samma referens. Då gör man på samma sätt att man klickar på Add Citation och så söker man först upp den första källan man vill referera till och sen söker man helt enkelt upp den andra man vill referera till. Man ska aldrig skriva in någon text manuellt i referenserna man har infogat. Däremot kan man redigera sina referenser med hjälp av sotero -menyn. Om vi till exempel vill lägga till sidnummer i den här referensen så klickar vi först på referensen i texten och sen klickar vi igen på knappen Add edit citation. Och då kommer vi tillbaka till sökrutan med referensen. Och om vi klickar på namnet så får vi upp en ny meny. Och här kan vi välja att lägga till till exempel sidnummer. Därefter klickar vi på enter och sen på enter igen. Och nu har vi fått in en sidhänvisning i parentesen. Ibland vill man infoga en referens utan att författarnamnet syns. Då söker vi först upp referensen och när vi har valt referensen så klickar vi på namnet och här kan vi då välja att fylla i Dölj författare och Sen klickar vi på enter och enter igen och då ser vi att referensen finns i texten men bara med sitt årtal. Det kan också vara så att man vill få in någon text före eller efter själva referensen. Och det finns ett sätt att få in text i referensen genom att igen använda Edit Citation-knappen. Vi klickar först på den referens i texten vi vill redigera och sen klickar vi på Edit Citation. Och när vi klickar på namnet i sökrutan så kan vi i till exempel rutan för prefix skriva in vår text. Och då får vi in den texten vi vill ha i referensen. Efter att du har infogat dina referenser i texten kan du också infoga en litteraturlista som baseras på de referenser du har lagt in i dokumentet. Då ställer du helt enkelt markören där du vill ha litteraturlistan och sen klickar du på Add edit bibliography. Och då skapas det en litteraturlista utifrån den referensstil du har valt. Det är också bra att känna till att man kan byta referensstil medan man arbetar med ett dokument. Om vi nu skulle vilja byta från APA till någon annan referensstil så klickar vi på Document Preferences. Här kan vi då välja en annan referensstil, klicka på OK och då kommer både referenserna i texten och i litteraturlistan ändras till den referensstil vi har valt. Och det går naturligtvis att byta tillbaka igen också. Om du upptäcker att det är någon information i referenserna eller referenslistan som inte stämmer så behöver du ändra det i ditt bibliotek i Sotero. Man ska alltså aldrig ändra manuellt direkt i texten eftersom det kan ställa till problem nästa gång dokumentet uppdateras. Om du har gjort en ändring i ditt Sotero-bibliotek kan du sedan behöva klicka på Refresh i Sotero-menyn i Word för att ändringen ska slå igenom.